Культури клітин і тканин, людей і тварин використовуватимуть у діагностиці та лікуванні захворювань. Також за їхньою допомогою вивчатимуть властивості нових ліків, безпеку їх застосування. Це роботимуть науковці в лабораторії клітинних культур, яку відкрили в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, каже завідувачка кафедри патологічної фізіології Ольга Ганчева. Для того, щоб допомогти пацієнту, треба краще зрозуміти, а чому він захворів, в чому механізм. І ми ми починаємо на клітинах, на тваринах моделювати проблему і вивчати, чому ж воно розвинулося. Є комерційні клітини культури, з якими ми можемо працювати. Другий напрям – це ті клітини, які ми виділяємо, наприклад, від пацієнта. І от сьогодні наша молодь працює з виділеними стовбуровими клітинами, які вони виділяють з жировою тканиною. це вже людські клітини. І третій блок ми можемо виділяти від тварин. За словами Ольги Ганчової, нині застосовується багатоетапний принцип проведення лабораторних досліджень. На початкових етапах ми проводимо всі дослідження за можливістю, взагалі в пробирці, це називається «інвітро». Другий етап – це в ідеалі, оце є клітинні культури. Тобто ми починаємо моделювати на простих організмах, ми моделюємо на клітинній культурі, ми бачимо, що відбувається? І от вже відібравши те, що найбільш ефективне, найбільш підходить, ми можемо далі оцінювати вже на тваринах. Ми зменшуємо кількість тварин, які ми використовуємо. Це умова мінімальна скажімо, завдання шкоди тваринам.